هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أسقل الدعوى الله ربه ما لئن آسل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 أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبونكم إن كنتم صادقين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 لا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإن تدعوهم والذين تدعون من دونه وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينذرنك من الشيطان نذر فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائم من الشيطان تذكروا, تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تَضَرُّعًا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآظام عن عبادته ويسبحون ويسبحونه وله يسجدون الله, الله اكبر الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعديلون